Опалений ворожим вогнем і пошматований кулями український прапор та гільзи від набоїв з передової в музей привезли волонтери, розповідає заступник директора історико-культурного заповідника Межибіж Ігор Западенко. Крім того, передали для виставки півсотні фронтових світлин фотографа Юрія Величка. За словами заступника директора заповідника, на фотографії бійці, які служили в Збройних силах України п'ять років тому. Тоді ми і не уявляли, що війна, яку ми бачимо, тільки на фото і у порах фронтовиків, що вона прийде до нас сюди, на всю територію України. Ті люди, які у нас бувають, вони порівнюють їх з тими своїми рідними, які зараз мобілізовані. Експонуються водночас і десять образів фронтового іконописця Володимира Кравчука. Написані вони на дощатих ящиках з-під бойових набоїв. Ігор Западенко каже: довідково написали про художника все, що дізналися про нього. Володимир Кравчук вчитель історії з Вінниці, класний керівник кіборга Віталія Гасюка. Саме його загибель спонукала його до такої творчості, розповідає заступник директора заповідника. Із його слів, за вісім днів виставку відвідало більше чотирьох сотень людей, в основному приїжджих Це ті люди, які проїжджають через Меджибіш, серед них є вимушені переселенці, серед них є волонтери, є і бійці Збройних сил України, які проходять відновлення, реабілітацію в медичних закладах Хмельниччини. Відвідувачі виставки на камеру спілкуватися не хочуть. Ігор Западенко каже, почуття цих людей треба поважати. Це дійсно це дуже Глибокі почуття, багато людей не можуть бачити цю виставку і стримати сфес. За його словами, за правилами воєнного часу, частину експозиції музею довелося згорнути та занести в сховища найбільш цінні в історичному і науковому сенсі експонати. Світлана Поробок, новини на Суспільному, Хмельниччина.